Zbormistr, hudební pedagog a organizátor dětského zborového zpívání, to je profesor Jiří Skopal. Už přes 40 let řídí klenot České kultury Královéhradecký dětský zbor Jitro. Vztah k hudbě a první hudební vzdělání získal od svého otce Jana Skopala. Silné poutok muzice ho provází celým jeho životem. Měli jsme to v rodině, protože tatínek byl zbormistr, pěveckého sboru severomoravských učitelů. Vedl, byl kapelník Dechovky, dirigoval různé orchestry, místní sbor, smíšený dětské sbory, byl řídící učitel na Malotřídce na Moravě. Já jsem v té škole vyrostl a ve dvou, ve třech letech mě začal brávat večer mezi soprány a altý, mezi ženský 30, 40, 50 let a já jsem v těch třech, čtyřech zpíval ten soprán vlastně ve sboru. Jiří Skopal vybudoval za desítky let v Čele Jitra více než jen koncertní sbor. Je to složitý organismus, čítající přes 350 dětí v šesti přípravných odděleních. Z nichž posluchači vidí a slyší zpravidla jen 30 nejlepších. Během více jak 40 let prošly sborem tisíce dětí. Kolik prošlo asi dětí, tak já jsem to tak odhadl na tři tisíce. Mývali jsme i více dětí, to bylo kolem pětistovek, nebo i přes pětset, máme jich tak 300-350, rok od roku se to maličko mění. Za houževnatou práci bylo členům i vedení sboru, odměnou 30 absolutních vítězství v mezinárodních soutěžích a mnoho nadšených posluchačů v prestižních koncertních sálech po celém světě. Nejvíc určitě jsou to ty nejbližší státy, takže Německo, 600 až 700 koncertů, mnohá místa, kde jsme zpívali 8 krát 9x, 10 krát Francie, nad 600 koncertů, mnoha místa, kde jsme zpívali 10x a Vícekrát, 15 cest do Ameriky, nejvíc bylo, myslím, při jedné cestě 37 koncertů, šest do Japonska a, te, a samozřejmě nějaké Rakousko, já nevím, stovka koncertů ve Švýcarsku a takhle. Takže dost, asi jsem opomněl Čínu kde jsme byli v Hongkongu už v roku 1993, také na sborové olympiádě, kde jsme nejlíp dopadli ze 450 sborů, protože jsme získali celkem 4 medaile z toho tři zlaté a to žádný sbor nezískal. Nedávno, ale ono už je to 3 čtvrtě roku, jsme byli poprvé v Austrálii na soutěži a také to dopadlo tak, že porotě se zdá náš sbor nejlepší, takže jsme vyhráli tuhle mezinárodní soutěž. Sbor má v diskografii 37 kompaktních disků a gramofonových desek a od roku 1989 obsahuje jeho repertoár přes 200 titulů, včetně cyklů, kantát nebo oratorních opusů. Profesor Skopal stál také u zrodu nového oboru zbormistrovství na Pedagogické fakultě v Hradci Králové a inicioval založení základní umělecké školy Jitro. Do dalších let má stále mnoho energie a jasné vize. Na co se teď nejvíc těším? Na pár koncertů doma. Takže 4. května zpíváme v v 16. z Filharmonií Hradec Králové debisího Sirény z Filharmonii Hradec Králové, 20. podsta Petru Ebenovi náš koncert Petru Ebenovi s křtem našeho nového dalšího CD, protože nám vychází každý rok v Americe jedno CDčko a teď je to Petr Eben, no a na to já nejvíc 27. odjíždíme na cestu do Francie. Říká se, že zbor je obrazem svého zbormistra, neboli jaký je zbormistr, takový je i zbor. Probereme-li se dnes již mnoha sborovými kronikami dětského sboru Jitro, můžeme jen žasnout, kolika úspěchů za dobu své existence sbor dosáhl, kde všude účinkoval, co všechno v stovky jeho absolventů zažili. A zatím vším je osobnost sbormistra Jiřího Skopala.